شيل يا صوتن خل الراس طايب شيلتن يوصل صداغل الكل ديرا يا سمي من نوى خركة بص جد هل له بدار الجود سيرا جد هل له بدار الجود سيرا. يا صوت خل الراس طيب شيل يا صوت خل الراس طيب شيل الدنيا وصن صداها الكل نحمد الله عاد هم ما لسحايب نحمد الله عاد هم ما لسحايب في عطايا هالجزيله والكثيره قام وحبن الرب الرفع عقيل فرحتنا كبيره فضل الله عقيل من كل مصايب من سواق في الزمان ان شاء يحفظ الله عقيل من كل المصايب من سواق في الزمان الله يجيره يا تميم النوه خرقا قلب الصعايد ته عقيل له بدار بدرج بين عنده مني في قوه ابن الشايب والخوالا اللي حاجه هم كثيره جدك عقل من مثلنا لنا صيدهم شائع وبايع في كل العشيره صيدهم مشهور في كل صيدهم مشهور في كل العشيره <متحدث>